السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين بحبكم جدا شكرا على دعمكم للقناة وشكرا للناس الجديدة اللي انضمت للقناة عشان تكبر عيلتنا اكتر واكتر اه دي اخر سلسلة فيديوهات مشتريات رمضان لتجديد البيت قبل رمضان ان شاء الله في فيديوهين قبل كده اللي ما شافوهمش يروح يشوفهم بسرعه ويرجع يكمل بقيه السلسله معانا عشان الفيديوهات اللي جايه بقى جديده ان شاء الله نبدا بقى في الجد نبدا بقى في الروتينات بتاعتنا ونبدا بقى في مشتريات رمضان واليميش وتخزينات بقى وتفريزات رمضان باذن واحد احد هكتم بقى معاكم الصوت دلوقتي وهسيبكم بقى تعيشوا الاجواء معانا وتعرفوا الحاجه جايباها منين وبالاسعار يلا نبدا الفيديو بتاعنا تعالوا بقى نسمي بالله ونبدا كده ونشوف ايه المشتريات اللي احنا جايبينها بصوا شايفين نرجع حاجتي ورا كده عشان نعرف نشوف تفاصيل الحاجه بصوا شايفين الصواني الجميله القمر دي بصوا صواني بقى ايه تقديم صواني ديكور براحتك عايزه يعني تستخدميها اي استخدام تحطي على تسريحتك كوفي كورنر في المطبخ براحتك اي استخدام عايزه تستخدميه ماشيه وشغاله معاكي جدا جدا دي برضو كانت الواحدة بخمسة خمسة وسبعين بصوا الشكل التاني ده من غير رجول يعني ده برجل اهو تمام? وده على الارض زي ما انتم شايفين بصوا ارضو تحفة حاجة كده منتهى الشيكة والاناقة برضو يعني يبقى كوفي كورنر بتاعنا ليه نصيب وحظ برضو من التجديدات بتاعتنا بتاعت رمضان وبصوا لنقشات الاسلامية اللي عليه فحاجة ما شاء الله تحفة. تعالوا نشوف ايه تاني بسم الله سواء. الشكلين دول بقى انا جبت منهم الابيض والاسود. زي ما انا قلت لكم انا عندي المطبخ في مصر اصفر. بس الرخام بتاعه اسود. فالحاجات اللي هي فيها اسودات دي بتبقى هتليق عليه جدا ان شاء الله. فحبيت يعني ان انا ايه ابقى جايبه حاجات زي ما بدلع المطبخ هنا ادلع المطبخ بتاعنا في مصر لان بصراحه الحاجات دي انا لما عشان انزل اجيبها مخصوص من مصر هتتعب يعني لكن هنا الحمد لله ربنا بيوفقني وسعرها معقول فاجيبها بصوا بصوا بصوا شكل الاطباق عامل ازاي تحفه تعالوا برضو ايه نشوف برضو ايه الكلام ده بصوا بقى اللي هي الافرع بقى بتاعت النور تمام ده كان على شكل اللي هو النجمه زي ما انتم شايفين كده هو ملزوق ف عارفة عارفة طلعه لكم. لا ثواني اهو يا امارات بصوا اهو. ده الشكل. يبقى شكل بقى عامل زي النجمة كده معلقة. تمام؟ طيب. نعمل برضو ايه اضاءات وجوه حلو في رمضان ان شاء الله. وده على شكل كرات كده. تمام؟ طيب. فباذن الله يعني ايه نظبط الدنيا انا يعني ما لقيتش بقى ايه هلال ولا الحاجات دي بس لو لقيتها ان شاء الله لسه قدامنا حبه حلوين على رمضان لو لقيته ان شاء الله ايه ابقى اجيبهم تمام ادي آه الاضاءات انا ما اعتقد ان هي برده الاضاءات كانت ب 5 75 بس مش متذكره بصراحه يعني منتهى الامانه مش عارفه هي ب 10 ولا ب 5 75 تمام تعالوا بقى ايه نشوف هنا في ايه بصوا بقى ده بيفصل الصفار عن البياض. بس هم التلاتة بيباعوا مع بعض كده برد مش يخسروا التلاتة على بعض بخمسة خمسة وسبعين. تمام? اللي نستخدمه هنا نستخدمه نشيله المصري نشيله المصري تمام? السلة الامر دي بصوا يعني بتحط الكيس كده وعشان الكيس يتمسل بننزل عليه بالاطار ده. دي برضو بخمسة خمسة وسبعين. حلوة والماتيريال بتاعتها تحفة تحفة واللون زي ما انتم شايفين كده رهيب يعني بجد تحفة جدا تمام طيب. تعالوا بقى ايه نشوف ايه الحاجات اللي انا جايبها جواها بصوا شبه الحاجات اللي هي موجودة في آآ في أيكيا بس بصوا طبعا سعرها مش هتتوقعوه برضو بخمسة خمسة وسبعين تحفة الحاجات دي في أيكيا غالية جدا بصوا معمولة بالزلط من جوا حلوة قوي. وده شكل تاني يعني ده اللي فيه بينك وده اللي هو الأخضرات حلوة حلوة يعني ما شاء الله تمام طيب. طبعا بقى خلطت حافظين الاصفر لايه يعني بس و ودي الشكل ده عجبني جدا جدا جدا بصوا يعني تحفه ما شاء الله فاللهم بارك يعني الحاجات يعني انا حاسه ان ربنا وفقني في المشتريات الحاجات دي بتجيش في يوم او اتنين يا جماعه يعني انا كل ما بنزل بجمع يعني لما بلاقي حاجه بتعجبني بجمع ببقى عامله حسابي مثلا ان انا في تجديدات هتبقى مثلا ايه في شهر رمضان تجديدات على راس السنه تجديدات مش عارفه ايه فاهم فبجيب يعني معملتش التجديدات على راس السنه لان انا اصلا البيت كان عندي لسه جديد فمعملتش في التجديدات تمام فان شاء الله نظبط بقى ايه لنا رمضان وحاجات نزبطها على العيد بأمر الله استين تقولولي إيه رأيكم في الحاجات دي ده كانت هي خمسة البركة نسمي الله بقى كده ونبدأ ودي بقى مشترياتنا من تخفيضات العائلة اللي ما شافش الفيديو بتاع مشتريات العائلة تخفيضات العائلة أنا عاملة فيديو كامل عن مشتريات اشتريتها منه قبل كده فاتوا كتير كتير كتير بصوا بقى المنظمات الأمر العسل اللي احنا جيبينها دي بصوا هو فيه معي شكلين تمام وجايبه منهم اللونين الابيض والاسود تمام آه بصوا منظم ده بيتعلق كده في في الدرفه بتاعه المطبخ في القاعده بتاعتها كده سواء بقى هتتعلقيه من بره او من جوه الدورف لو متقسمه عندك اثنين آه تمام بصوا هنا بقى دي بتحطي فيها المناديل دي بقى لو هتحطي فيها معالق هتحطي فيها فوط آه دي اللي فوطه بتاعه مطبخ مثلا او او حاجه هتعلقيها تمام بصوا حلو جدا جدا جدا وفي الشكل التاني ده ده هتحطي بقى فيه قزايز زيت صوصات بهارات تحطي فيه مناديل اي استخدام انت عايزه تحطيه عايزه تحطي فيه زرع مثلا وليكن مثلا حاجه كده طبعا مثلا تبقى حاجه عندك اكبر او حاجه هيبقى شغال معاكي ف حلو جدا انا جايبه منهم اللون الابيض وال واللون الاسود الاسود برضو نفس الشكل بالظبط اهو بصوا خطيرة وبتدخل هنا برضو تمام الجزء ده بقى ينفع ان تروستي ترصي بقا فيه حاجتك تمام غويط كده حلو ما شاء الله وادي الشكل التاني منه الواحدة كانت بخمسة خمسة وسبعين آه برضو انا انبهرت بيها كانت حلوة جدا جدا جدا آه ما شاء الله تخفيضات العائلة كده بيجي عليه اوقات بينزل حاجات يعني لقط زي ما بيقولوا آه تعالوا بقى نفتح ده بصوا بسم الله الرحمن الرحيم هي الشكل بتاعها اهو باين من بره شايفين اهو دي من غير معيار ودي بمعيار تمام بس في واحده فيهم اكبر من التانية. مش عارفه مين اللي اكبر يعني بصوا اهي دي بقى عندك شويه قهوه تصبيهم شويه نسكافيه عملهم تسخني شويه لبن يعني شويه شاي بصوا اهو بصوا هي دي تمام حلوه قوي قوي قوي الشكل الثاني آه جنب المعيار هاخد كنت كدههم نفس الحجم بس لما جيت يعني فتحتهم لقيت ان في واحده آه اكبر من واحده اهو بصوا دي دي بقى ليها بوز كده تمام طيب وتقي ان تتحكمي بقى فيها وعليها معيار اهو كام عايزه بقى ايه مثلا بتعملي كيكات هتحطي مثلا حاجات بالمللي زيت مش عارفه لبن الكلام ده كله فهي حلوه جدا جدا اهي تمام طبق القمر ده بصوا دي اللي هي بتاعه المنازل يا جماعه بنحط فيها المنازل هنا حلوه قوي قوي كانت عامله خمسة وسبعين شكلها تحفه شيك قوي هحطها برضو ايه على جنب كده تمام طيب. زي ما قلت لكم ال الزرعه دي برضو عامله زي الحاجات بتاعت ايكيا بالظبط بالظبط هي كده بتوع ايكيا كده تمام ممكن دي كمان يعني بالوان بقي يعني كان في منها الرمادي في الوان تانيه بتاعت ايكيا بس يا ابيض يا اسود تمام فحلوة قوي اوي برضو كانت بخمسه خمسه وسبعين تمام دا دي بقي اللي هي مزيتة احنا جبنا حاجات للزيت كتير صح أنا حاسه بكده <تصفيق> بس كل ما مرة الاقي ايه حاجة يعني اشكال مختلفة فا بضطر ان انا اجيبها يعني بصوا ، بسم الله الرحمن الرحيم دي بصوا عاملة زي الزمزمية كده بتتريح من فوق تمام وهي بنحط فيها الزيت ويبقي اللطيف اللي فيها ان هي معاها الفرشة بتاعتها منها فيها يعني احنا لو هندهن صينية او حاجة الفرشة السيليكون اهي دي سيليكون تمام اهي بصوا. وندهن بقي ايه ونرجع الحاجة يعني كده كده طول الوقت بتبقي محطوطة في الزيت وهي رجعت كده خلاص عايزين بقي ايه نصب اهي نصب عادي دي مش هتتحرك من مكانها تمام عايزين برضو نستخدمها زي ما مستخدمينها كده في الدريسنج آآ اه في الحاجات دي تمام جدا جدا بصوا بقي المعالق دي كانت الأربعة مع بعض بخمسة خمسة وسبعين، فبقيت يعني استخدم اللي استخدمه ومخليه الباقي قلت افتحه ايه على شهر رمضان ان شاء الله حلو قوي بقى في تلقيم البن في البهارات شكلها حلو قوي قوي وخاصه بقى دي يعني بصوا يعني دي كمان واخده شكل الفنجان دي برضو كانت بقى خمسة, خمسة وسبعين الاربعه مع بعض انا بس ايه عشان في حاجات انا حطاها في المطبخ ففضيه اكياس في بعض تمام انما الموديل ده اللي هو عامل زي المغرفه ده بتاعه البهارات او حاجه اه ده الاتنين كانوا بخمسة خمسة وسبعين شكلها حلو جدا جدا. بصوا انا عاملة واحدة للبخور. بحب بحبه قوي احط بها البخور. وممكن نعمل التانية للبهارات بقى كشكل وحركات وك تمام? دول الواحدة برضو. الاربعة بخمسة خمسة وسبعين. تمام? فانا برضو اسماهم. ناخد جزء يعني معايا في مصر وجزء مخليه هنا. شكلهم حلو قوي لطيف. تمام قلت لما انزل ممكن اجيب ايه آه طقم تاني منهم يعني, يعني انا كنت بجرب صراحة الماتيريال بتاعتهم لقيتها تحفه يعني انا كنت جايباهم ومش آه مش ضمنهم لا الحاجات اللي انا استخدمتهم فيها يعني غسيل ومكوى زي ما بيقولوا غسله حلوين جدا جدا جدا يعني الطقم ده معلقتين بس آه في منه دهبي في اسود وفي منه دهبي في ابيض فانا جبت الذهبي في اسود وان شاء الله آه هجيب الدهبي في ابيض وممكن اجيب طقم تاني لان هي الطقم معلقتين يعني ثواني هطلعه لكم بصوا المعلقه فخامه وشياكه بصوا السب بتاعتها حلوه حلوه يعني ما شاء الله اا آه نسيت اقولكم لكم على حاجه المعالق دي في منها شوك وسكاكين نفس الستايل بالظبط فاللي حابب يعني يعني طقم سفرة منها تعالوا برضو بقى هنا مفاجاه هنا يوجد مفاجاه تعالوا نشوفها بصوا اهي يعني شايفين شايفين الجمال اللهم بارك يعني حاجة كده فوق الخيال مش هتتوقعوا سعره عامل ازاي يا جماعة بصوا يعني حاجة ما شاء الله اللهم بارك ثواني بقى ايه اطلعهالكم لكم كده حاجة حاجة بصوا المغرفة بصوا بصوا تحفة ازاي تعالوا نشوف ايه هنا تاني بصوا الجمال الفل ده مش عارفه لازق فيه بصوا الشياكه يعني بصوا الجمال اللهم بارك إيه اللي هي القدره بتاعه الفول او الشوربه زي ما هتستخدموها يعني بس انا جايباها بقى في رمضان شهر الخير عشان خاطر إيه الفول بصوا شايفين الجمال اللهم بارك حاجه يعني فوق الخيال كده هقول لكم السعر بتاقلقوش بس اصبروا معي. نشوف ايه هنا تاني. اهو اكبر. بصوا. جاي معي السرفسين دول او الطبقين دول. تمام? نفس النقشة الرقيقه دي. شكلها تحفة. تحفة تحفة. وبصوا بقى ايه اللي بيتحط فيها الشمعة. عشان يفضل الادرة بتاعتنا. تمام? او سخنة ونحط الشمعة بتاعتنا من هنا تمام وتفضل محافظالنا على الحاجة سخنة زي ما هي يعني إبداع والله العظيم إبداع ، السعر بقى وهو المفاجأة الكبيرة بتاعت النهاردة ده بخمسة وعشرين ريال يعني أنا اتصدمت الفخامة دي والجمال ده والشياكة دي بخمسة وعشرين ريال يعني أنا مش متخيلة بجد والله يعني ده بجد كده لو انت حاطه فيه شوربة مثلا محطوه ويتقدمي فيه في عزومة خطير عامله فيه بقى للفول في رمضان خطير فحاجة كده روعت الروعة بجد يعني محدش يتخيل سعره بجد ومعه بقى الحاجات بتاعت الكرشة بتاعته هي وحاجة اميقة بصراحة بس تعالوا بقى ايه نشوف اخر حاجة معانا بصوا بقى الامر ده اللهم بارك حاجة كده يعني فوق الخيال بصوا. تعالوا نشيلها بقى من الكيس ده. بصوا. شايفين التفاصيل بتاعتها? شايفين? شايفين طولها اصلا اللهم بارك تحفة. يعني اهو طولها جنب ال... جنب الادرة والحاجة. طويلة. يعني طويلة ما شاء الله. بصوا خطيرة طبعا اكيد مش جايباها بالسعر ده انا جايباها بتسعة وعشرين ريال كان نازل عليها تخفيضات من تسعة وأربعين لتسعة وعشرين ريال فطبعا لحقت ان انا جبتها بصوا التفاصيل بقى بتاعتها من جوه فيها زلط وده خشب بصوا وهنا الاخضر بتاعها درجات يعني في الفاتح كل بقى ما بننزل تحت بيغمق حلو جدا جدا صوتك طبعا هي متربه لما نبقى ننضفها ونفرشها افرجو بقى على على الشكل والجمال بتاعها ودي كانت مشترياتنا من تخفيضات العائله هيفضل رقم واحد عندي في مستلزمات البيت من محلات ابو خمسه بلاقي فيه لقط يا جماعه حاجات تحفه ما بتخيلش اسعارها بصراحه بمنتهى ف لا بجد يعني حاجه كده فوق الوصف يعني آه، اللهم بارك حاجات تحفه ماتيريال وخامه وكل حاجه وده بصراحه ابهرني يعني ابهرني ان شاء الله باذن الله يا ربي يبلغنا رمضان على خير يا رب وتلاقوها وان شاء الله على السفره بتاعتنا ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوناش بقى في لايك كومنت حلو زيكم. ولو ما اشتركتوش اشتركوا معانا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد عشان اللي جاي احلى واحلى وباي باي